Takže zdar děcka, už jste asi viděli video, jak Neoren zpíval byl jeden číňanek, ale to nestačí. Dneska překonáme hranici a jdeme na skv... Skeleton sižet. Zaspějí číňanka. Ne, ne, ne, já to neznám úplně nasponit. Kromě to taky znám, myslím. Odvidění minimálně. Byl jeden Číňánek na hlavě, co, výpadá nejvyskočil na tramvaj a... Zvolal, bye, bye, bye. Chytilo policajt, chytilo záblasy, ty kuchučiňanská, ty patří do basy. Jo, tak jakože trošku to znám, okej, ale ne, ne úplně moc. Mám content na YouTube? Aha, jasný. Aha, jasný. Tak jo, tak, tak, tak, tam není tu větu, jo, to odběr kanál Skeleton Z.